راح اللحود كلنا نستديوا بالصلاه على قدوم احمد نزيف الدباحش احمد سمير قرض العز وَالْجُودِ والخير في جيت أحمد شعف الكون الأنوار وفوح أنا فقد جميع التعابل وزم روحي جميع في عمه كريم الخصيد لقمع العز والجود والخير أحمد سمي العمي وأغلى المواليد يا مرحبا بحيدي ما أغرد الطيب هو مهر عطي بك السابة لم تاني خلف مقرق العز والجود في جيّة أحمد شعف ألقونا الأنوار وفرح أنا جميع التعديل وفرح أنا جميع التعديل وزموحي في عمّاه كريم الخصائد وقف ما يسوق المعاذي في قلب العز والجود والخير، زين لحمة شعر بان كان الالوان، وافراحنا فقدت جميع التعابير، وافراحنا فقدت جميع التعابير. هذا هو صحيح. نولي نرجع في عالم صيدنايا. شديد الشكرات والشيلاتي، قصايد شعريه حسن الطلب، مواليد، ملكه، تخرج، مدح، تراحيب، تقاعد، تكريم، ترقي